Hey guys aduma oyala gena aya aluth video ekak dialogue kali 1GB no blame laba ganne kohomada kiyala හරි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වැදගත්ම කරුණු දෙකක් කියනවා අංක 1 ඔයා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ අදාල Dialog SIM එකකින් නෙමෙයි ඉන්නවා ඔයා කියන්නේ ඔයා Wi-Fi ඔයා වෙනත් ජාලයක SIM එකකින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ ඔයා 1GB ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන Dialog SIM එක ෆෝන් ඒකෙන් දේට ඔන් වැඩේ පටන් ගන්න කානක දෙක ඔයාගේ සිම් එකේ ෆෝන් එකේ බැලන්ස් එක රුපියල් 5කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ ඇයි අන්තිමට කියනවා. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ කැමති බ්‍රවුසරයක් ඕපන් කරගෙන Dialog Game Hero කියලා සර්ච් කරන්න. හරි. සර්ච් කළාම එන ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් Dialog Game Hero homepage යන්න ඕනේ. මගේ නම් තියෙන්නේ. ඔයාගේ එතන වෙනස් ඔයාට leaseium dialogue game wheel homepage එකට යන්න මම description එකේ link එක දාන්නම්. ඔයා Google search කරලා හරි මම description එකේ දාපු link එකෙන් හරි ගිහින් dialogue game wheel homepage එකට ගිය පෙන්නවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයා එතනින් දෙන්නෝනි මම join now කියන button එක එතන කියනවා ටූර්නමන්ට් පීඩියඩ් එක අගෝස්තු 18 ඉඳන් දෙසැම්බර් 17 වෙනකම් කියලා. ඒ කාලේ අතුළු තුළු විතරයි ඔයාලට මේ 1GB ලබා ගන්න පුළුවන්. බය මාගේ වීඩියෝ එක දෙසැම්බර් 17 න් පස්සේ බල්ල කෙනෙක් නම් ඔයාට 1GB හැම වෙලෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි join now කියන බටන් එක ගියාර් පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා subscribe කරන්න කියලා dialogue game hero කියන එක. අය ඒක හරි. ඔයා එතනින් ඉස්සරහට ගියාර් පස්සේ අර මේ වගේ interface එකක් පෙන්නනවා. එතන අහනවා ඔයාගෙන් රුපියල් කියලා phone එකෙන්. ඔයා එතන එක ගන්න හිතන්නේ ඔයා එතන yes දෙන්න. ෆෝන් එකේ බැලන්ස් එක රුපියල් 15ට අඩුවෙන් තිබ්බොත් මෙතන yes හරි. දැන් අපිට 1GB හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයා ඔයාගේ මැසේජ් ඇප් එක පොඩ්ඩක් චෙක් බලන්න. ඒකේ මැසේජ් එකක් එවෙලාදී. Thank you for registration Dialog Game Hero. DI0 bonus 1GB anytime data valid for next 5GB එකට හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් ඊළඟට බලමු. අපි දැන් මේ ඇක්ටිව් කරගත්ත ගේම් හීරෝ සර්විස් එක කොහොමද ඇක්ටිවේට් කරගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ටයිල් පාඩ් එකට ගිහිල්ලා #678#6# ටයිප් කරලා ඕකේ කරන්න. එහෙම ඕකේ කරලා පස්සේ එනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා ඇක්ටිව් කරලා තියෙන සර්විස් ලිස්ට් එක. சரி. ඒකේ පළවෙනියට තියෙනවා dialogue game එක. මම අංක 1 දීලා සෙන් කරනවා. අපි අංක 1 දීලා dialogue game hero කියන එක පස්සේ වහාර dialogue game hero එක ගැන පොඩි interaction එකක් අපිට ඒවා වැඩක් නැහැ. අපිට ඕනේ මේ package එක reactivate කරගන්න. බල ඒ නිසා අංක 92 දීලා ඉස්සරහට යන්න. තවත් ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර ඉදිරිය නිසා මැසේජ් තුනකට තමයි ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට 35492 දීලා ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. හරි. අපි මෙහෙම 35492 දීලා ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ පහලට පෙන්නවා මෙන්න මේ වාගේ ඩියැක්ටිවේට් අංක එකෙන්. හරි. අපි ඒක ඩියැක් ක්ලික් පස්සේ මෙහෙම මැසේජ් එකක් එනවා. ගේම් හීරෝ සර්විස් හැස් බීන් ඩියැක්ටිවේටඩ් කියලා. දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ළාට මේ වගේ SMS එකක් එකුත් කියලා මැසේජ් එකේ තියෙනවා you have කියලා හරි තව තියෙනවා අපි මේ ඇක්ටිව් කරගත්ත dialogue game hero කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් විදිහක් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ my dialogue app එක කරගන්න open කරගෙන පල්යාට යන්න ඕනි පල්යාට යනකොට තියෙනවා value added services කියන එක යටතේ my කියලා my services කියන ක්ලික් කරගන්න my services කියන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ මෙතන පෙන්නවා dialog game hero කියලා. කොහමද දැන් කපාලා package එක deactivate කර ගන්න නිසා මගේ මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයා Kali හරි ඔයාගේ මේ විදිහට පැකේජ එක deactivate කරගන්න ඔයා මේ පැකේජ එක කියලා ඔයාට හම්බිච්ච 1GB නැතිවමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට හම්බිච්ච 1GB මාස්ටරක් තුනක් පුරා ආයෙ ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාට 1GB ලැබුණනම් ඔයා මට